Американці за більшістю своєю, вони ну як, Вони гравці, вони грають на публіку, у них дуже так, такі цікаві, можна речі побачити, тобто індивідуально дуже сильні. Але все ж таки наші українці, в принципі, моя особиста думка суб'єктивна, вони все ж таки, при які б обставини не складалися в команді, вони мають боротися просто. І тренер же він, він не глупий, якщо він бачить, що людина бореться то ну, він все одно буде давати шанс. І саме головне, у нас, моя знову ж таки суб'єктивна думка, у нас, перш за все, українці намагаються, майже всі, коли виходять на майданчик, вони мають, мають, намагаються довести, що вони не гірші ні з американцями, плані того, що вони теж можуть закидати. Але а, гра починається взагалі, і всіх американців, і всіх, хто грає в баскетбол, захисту. Тому, перше, треба, я всім ну, поясню, коли маю можливість, кажу, спочатку пробувати захиститись, а потім у вас буде в нападі, виходить щось. Ну, до одних доходить, до інших ні. І інколи вони все одно знають, знаєте, як, а, типу, все одно нічого не зміниться, все одно грати не буду, тобто будуть все одно сидіти. Вийду якось так побігаю, ну майже такого бажання немає, їх випускають просто якоб, так би мовити, на сміттєвий час, як в мусорене час, як в Гарбічштайн, як он кажуть, і найстрашніше, що коли ну, такі, ну, їх це влаштовує, і тоді виходить так, що дійсно тренер каже, ну дивіться, ну тренер самі у нас більше, це Ліга розумієте, і вони ну, приїхали сюди не просто там каштани їсти, не так би мовити, київські торти, так, да, або там, Десь в Маріуполь або в Донецьку, тобто не приїхали за результатом. Вітіско спортивне відео.